بسم الله الرحمن الرحيم والضحى We're What الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغونا وأما السائل فلا تنهر